З 9-ї ранку волонтер Юрій Осипов разом з командою вже порається на даху політеху. Чоловік каже, сам Джоляр з початком повномасштабної війни займається волонтерством. Про пошкоджену будівлю закладу дізнався, коли допомагав відновлювати будинок, що знаходиться поруч. Я подойшов, уточнити, ну, можливо, нужна допомога. Говорять, треба подойти узнати у директора. Я прийшов, так, да, не то казати, то є, ну да, дійсно, тут було два пожилих мужчини, які ну, питалися зробити кришу. Тобто, якщо вони за день могли зробити 50 квадратних э, метрів, то ми командою повною, в районі 10 людей, зробили, наприклад, э, ну, квадратів 200 за півдня». Юрій сам з Березівки, що на Одещині. Говорить, працюють в Миколаєві та області. Над відновленням політехнічного коледжу трудяться майже три тижні, перериваючись на інші об'єкти. «Ну, роботи зробили дуже багато. Тобто зашили всі окна. І от сьогодні ми закінчуємо от, закрити питання по поводу течії. Криша, в принципі, вже буде. Тобто, зима спокійна, ну, це поміщення уселяє. Кістяк команди 5 людей. Один із них Костянтин, який в будівельному батальйоні вже більше місяця. Його будинок також постраждав від російських обстрілів. Ребята прийшли нам на допомогу з сусідям моїм, всьому двору. Мене як то і завлекло це, почав з ними далі працювати, стало цікаво. Працюємо 4 дні в тиждень, може навіть і там по п'ятницям, по суботам. Тимчасово виконуючий обов'язки директора навчального закладу говорить, на повну відбудову потрібно орієнтовно 10 мільйонів гривень. Від департаменту освіти отримали, зокрема, 500 ОСБ-плит. Також матеріалами допомогли благодійники. 10 квітня на нинішній момент дав нам 165 комплектів, повністю, ну, ремкомплекти, як їх називають. Це, він ремкомплект включає в себе один лист ОСБ, доски для забиття різного, різного формату, декілька кілометрів плівки, брезенту, піни. Волонтери Добробату кажуть, планують і далі працювати на будівельному фронті, зокрема й над облаштуванням освітнього закладу, оскільки, кажуть, роботи ще вистачає. Щоб виконувати більше і швидше, потрібні додаткові руки і фінансування. Нагадаємо, будівля коледжу зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів 12 липня та в ніч проти 1 листопада. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.